Вітаю усіх. Сьогодні ми з вами зібралися на цій такій вечорниці серцем до серця для того, щоб поговорити про важливе, прожити, можна сказати так, інформацію, пропустити крізь себе, крізь свою структуру в тому числі присутність присутність присутність це коли ми дозволяємо життю живому просто проходити наскрізь нас і щось по цій дорозі по цьому путі відбувається особливе з нашою структурою Я з радістю побуду в цьому вечорі для вас транслятором тим хто не голосом свого, свого его, свого ума, своїх галюнів, своїх шумових таких, перешкод сприймає реальність, а, а голосом душі. Тож рупор відкриваю і вперед. Тема сьогоднішнього вечора і зустрічі. В якомусь моменті банально, в нас початок місяця, перше травня, і ну, насправді травень як не календарний період, а макрокосмічний, тобто енергетичний, стихійний період, розпочнеться 6.05. І це має значення, так, і за, зазвичай люди звик, звикли до того, що є перше число, і тому ми в ці перші числа так намагаємося вийти до трибуни з прямими ефірами, але в той же час є оці декілька днів на те, щоб усвідомити важливе, на те, щоб зробити певні корекції своєї поведінки, своїх звичок, своїх навіть домівок, реалізувати певні підготовки простору, бо ми багато чого можемо робити на рівні, простору життя сьогодні вам про це розкажу чим о, такий особливий травень зараз хочу на старті м, поділитися тим що планую тим що планую озвучити щоб ви для себе відразу о, визначили чи здатні зараз Терпінням обрости і інвестувати ці декілька, декілька, можливо, навіть годин. Я планую побути з вами годину-півтори, там як вийде, як розкриється простір. Чи ви, можливо, передивитеся цей ефір трішки пізніше, в інший час. В будь-якому разі, знайте про те, що у вас є ці декілька днів, тобто чотири, на, на певні дії. На певні дії. Поза ось цим нюансом, таким макрокосмічним, є в тому числі інформація, яка постійно приходить, постійно я її читаю, я вже звикла до цього такого терміну, і вам весь час його і пишу, і кажу, що я, я читала поле. Поле сили текету передає, тож читаю, читаю. Читаю, іноді ясно бачу, іноді читаю, іноді це медитативне читання, іноді це усвідомлені сни. Ось останній тиждень це були сновидіння і світанкові мої практики. Кожного, нагадаю про це, кожного 2 і 3 числа кожного місяця я всіх берегинь, які усвідомлюють себе в цьому статусі життєвому, запрошую до роботи на рівні служіння Землі. Тому що допоки Земля не народить нову свідомість, буде ця потреба служити, збиратися в просторі душі, як мінімум усвідомлювати себе душею і 2 числа кожного місяця відбувається супровід вивільнення, вивільнення душ, які мертві, мертві на землі. Тобто мова йде про те, що постійно хтось продовжує цей шлях, цей шлях через смерть. Так? У нас і війна ще триває і триватиме, допоки ми всі не прокинулись, то триватиме. І є ця потреба. Є ця потреба супроводжувати швидким чином в світлі виміри до цього, до цього статусу, але ще не віднайшли свої ефективні інструменти роботи з силою, то я вам рекомендую придивитися до всього, що є у відкритому доступі, в тому числі в в цьому, в цьому просторі, в моєму просторі, бо ініціюванням жінок в статус берегині я займаюся вже багато років, свідомо, це вже 6 років, 7 навіть. Ось. Ну, а несвідомо то було все те, що до, вже, виходить, 14 років. Це вже відбувалося, але я цього не усвідомлювала. Тож, є відкриті практики які можуть вам допомогти реалізовувати цю задачу. Тим, хто хоче, хоче отримати якусь персональну підказку з цього приводу, що краще робити другого числа і що краще робити 3 конкретно, я вас щиро запрошую, завітайте до нас в телеграм-канал, офіційний телеграм-канал «Имаріант People. Задайте там це питання в чаті, і я вам обов'язково сьогодні особисто скину туди посилання на, на ці варіації, на ці варіанти, які, можливо, з вами стануться завтра і післязавтра вперше свідомо. Це те, що я хотіла обов'язково всім вам нагадати і озвучити, бо це... Дійсно важливо. Це дуже проста робота, назвуться так, але в той же час, коли ти усвідомлюєшся собою, то немає нічого простішого, ніж бути собою, правда? Не потрібно ні, ні прикидатись, ні готуватися, ні, ні щось видумувати. Все просто є, тому що самим, самим головним інструментом Берегині є її, її тіло, її серце і все. І коли включається в цей контакт свідомість, є знання, свідомість – це знання, знати, що робити, то далі вже все дуже просто. Тож, завітайте в телеграм-канал, там підказки будуть. З приводу місяця травня... Дуже-дуже непростий місяць року. В цілому, в контексті всього року, є е, декілька місяців, які, я так, як і астролог, і метафізик, е, власне кажучи, підкреслюю, що до них потрібно було готуватися і е, усвідомлено, і мудро е, проживати себе, е, е, коли ці місяці настають. Травень до них... Належить. Чим можна пояснити цю особливість? Зараз спробую це зробити епістолярним жанром, верніше, вербалізувати ці сенси вам словами. Якщо подивитися на метафізичну структуру місяця, то в центральний сектор саме місяця травня потрапляє та зірка, яку ми називаємо зіркою катастроф, зіркою трагедії, зіркою війн і всякі такі епітети, ще до неї додаємо. Зазвичай да, феншуїсти, метафізики добре володіють цією термінологією. Я думаю, що вам вона теж вже знайома. Летячі зірки. Да, от летя... Летячі зірки – це із системи усін поняття і жінка, яка усвідомлює себе Борогину і хоче керувати реальністю і привносити свої, своєю духовною працею не просто причини для конфліктів в своїй сім'ї, тому що черговий раз вона щось радить для всіх, а вони не хочуть слухати, вона щось їм втюхіває, а вони знову кажуть, і діти, мама зі своїми практиками. То насправді роль жінки Борогині не в тому, щоб за кожним із своєї сім'ї бігати і намагатися пробудити чи там врятувати чи там просвітити, а щоб застосувати знання на практиці, привнести благість на рівні атмосфери енергетики в структуру життя своїх близьких і рідних і тоді їх не доводиться в чомусь переконувати, тому що вони починають все очевидним бачити очами видним і відчувати тож в 2023 році травень місяць це один із двох місяців який має в центральному секторі кожного простору кожного простору кожен простір це кожна квартира кожен будинок кожна кімната у кого простором вважається припустимо там тільки кімната вона вам ну ніби як належить Простором є і країна, простором є і континенти, ну і вся планета. В силу того, що на, на рівні Європейської е, є, Європи, так як на півконтиненту з точки зору Євразії, центральним сектором є Україна, то, можна сказати, так, в 2022 році на цілий рік прилітала п'ятірка в, центр, в, центр, в центральний сектор карти року, а в 2023 на місяць травень вона прилітає. І коли зірка прилітає в якості місячної зірки, то вона її називають більш агресивною. Звичайно, кожен українець зараз каже «рука-ліцо» куди уже агресивніше. Але я з вами маю бути об'єктивною і так, знаєте, не залякувати, а прояснювати, не залякувати, а підготовлювати до того, щоб ви проживали реальність реальну, а не ілюзію ілюзорну. І робили вигляд, що, як то кажуть, вас не попередили. Попереджаю і кажу, місяць травень має велику концентрацію конфліктної енергії в центрі кожного простору. Відповідно, ми є теж на рівні тілу, тіла простором, і центром є наше серце. Тож, кожне тіло в місяці травні здатне проживати певну конфліктність внутрішню між своїми світами на рівні себе простору тобто всі полярності які в нас є або можна сказати всі такі програми всі матриці всі установки всі мислоформи які є в нас якщо вони в нас є, дуже полярні, знаєте, якби на лагеря, на табори поділені, коли ми щось вважаємо сильно хорошим, щось сильно поганим, то ось всі ці потоки, вони сходяться в центр в травні, щоб на цьому такому рингу, центром в нашій структурі тіла є серце, в наше серце. Вони всі стікаються в наше серце, щоб ми їх усвідомили, щоб ми їх собі помітили, щоб ми їх відчули, щоб ми про них дізналися, що в нас, в середині нас, в наших, в наших налаштуваннях. Це може бути в наших тілах на рівні е, біофізики. Тоді це буде проявлятися в нашому просторі життя через якісь події і метаморфози пов'язані з батьківщиною з регіоном в межах батьківщини Мала і Родіна да, називаємо ми, з тілом, тобто це якісь загострення сезонні загострення хвороб це можуть бути стосунки з родом тобто це якісь конфлікти пов'язані з мамою татом. дуже часто люди свої програми травматичні програми дитинства, тобто конфлікти з мамами і татами, я так от іноді вам показую, да, перекладають на стосунки з соціально значимою персоною. Тобто для багатьох людей в структурі їхнього життя гра в травмованість, в ображеність, в недолюбленість уже давним-давно могла перейти із з рівня мама і, та, мами і тата, і перейти в, в конфлікти з начальник, начальниця, вчитель, до речі, вчитель, вчителька, гуру, наставник і так далі. І саме от починаючи з сьогоднішнього дня, це почне лізти ліст, з людей, да? їм щось робиться. Тому що саме от травень він є такою детонаційною, детонаційною силою, яка проявляє усі наші дитячо-батьківські і вчительсько-учнівські внутрішні війни, конфлікти, кризи, от ті полярності, де ми щось чітко назвали хорошим, щось поганим, і і з цього починається ну, така собі в нас внутрішня війна. Тож травень є таким екзаменаційним, екзаменаційним місяцем року. Ми в цьому місяці здатні, концентровано усвідомити ту, вибачте, срань внутрішню, яка, яка, яку ми наплодили, яку ми носимо в собі віками, роками, життями і не хочемо на неї дивитися відвертаємося ображаємося від одного втікаємо до другого приходимо там одну мамку замінили на наступну там той мені не підходить піду нового знайду а тут якесь ложне тут щось там не істина піду істина шукати ці постійні якісь такі побіги забіги походи Пошуки, замість того, щоб зупинитися в тому самому серці і почати бути собі памами, мапами, перестати е, створювати ці стички іскусственні між небом і землею, між поколіннями всередині себе, звичайно, це все про, про всередині себе. Але дуже важко, знаєте, якби знайти ту саму точку початку, якщо немає доступу до знань, якщо немає ніяких інструментів чи розгубленість на рівні хаотичного зараз, да? От багато варіативності різних практик, різних всяких, в тому числі, мненій, да? і... Люди розгублені і, ну, коротше кажучи, час це використов... технократична матриця в цьому часі використовує це собі на користь, тому що людьми, як такими брьовнами по... по річці від берега до берега тіліпає. Це викликає біль. Біль, як ми знаємо, теж вивільняє енергію. Тож, знаєте, якщо вас тіліпає від берега до берега і вам боляче, Краще все одно присвоїти цей біль собі, не, не, не перекладайте за ваш біль відповідальність на когось, не перекладайте ваш біль відповідальність на час, на зовнішніх людей, на тих самих начальників чи війну, чи, чи що там іще, боженьку, батьків вчителів на що завгодно партнерів присвойте його собі свій біль і на рівні навіть цього факту ви ви екзамен іспит травня пройдете достойно навіть якщо не розумієте що відбувається не не усвідомлюєте чітко там реальності просто присвоюйте все все що з вами живеться собі і, і цього буде вже багато, вже багато. Але і, здатні вийти, вийти конфлікти на поверхню, не тільки ті, які я зараз описала, біофізичні. В травні можуть виходити на поверхню конфлікти емоційні, емоційного характеру, з емо, тіла емоцій людей. А це прояв різних залежностей в тому числі, тому що саме емоційне тіло – найбільше травмоване у людей і взагалі колективна свідомість Землі так накопичила Ми, у нас у нас найтравмованішим із трьох тіл нижнього трикутника є саме тіло емоцій тому що останніми ну як мінімум шість поколінь 5-6 поколінь пострадянського простору землян так вони настільки спресували спресували невираженість насолоди невираженість сили такої ну, дійсно базової базової насолоди і стосунків із безумовною любові з життям що ну, я не знаю скільки ще це буде поколінь дітей і людей вигрибати на рівні на рівні, знаєте, такої внутрішньої внутрішньої тяги вивільнити, вивільнити право на на бажати, на хотіти, на могти. Тож ми, наприклад, в просторі People сьогоднішнього дня вирішили служити людям саме на цьому тілі, на емоційному тілі, як цілителі і спонукати через свою взаємодію з аудиторією до рефлексування з таким, таким як це називається слово, ну, тех, це я розумію, хештег, як заклик, як сказати, через такий заклик, меседж, посил, забула слово, можливо, хтось з вас підкаже на цих сучасних термінах, ой, коротше, скажу, скажу цю фразу, може хтось з вас зрозуміє, про що я на рівні терміну, мені можна, мені можна, таке собі гасло, цього місяця, якесь цілює емоційне тіло кожної, кожної структури. Це е, гасло, вхід, не зовсім не слоган, ну, коротше, ну, такий клич, так, як дійсно клич, ми його будемо писати як тех, в своїх публікаціях в своїх ефірах будемо залучати до діалогів живі приклади з спікерами які які здатні як інфлюенсери розширити трішки свідомість точки зору реалізованого реалізованого кейсу вже на рівні досягнення да от що сталося зі мною коли я собі дозволила що мені можна тож я вам це вже кажу, певний девіз на, на місяць травень з метою профілактики, з метою стілення, з метою розширення і масштабування, з метою м, такого прискорення, з метою ресурс, ресурсної. Тобто, якщо ви хочете вивільнити якусь, якусь внутрішню силу на реалізацію своїх цілей, на досягнення якоїсь мети, то теж беріть, беріть цю рекомендацію в місяці травні, проживайте кожен свій день із внутрішнього такого посилу, пориву. Мені можна три крапки і е, спробуйте відчути, відчути, що вам підказуватиме щодня, щодня, ну, в буквальному сенсі щодня. Може таке бути, ну, ваш внутрішній голос, да, голос душі, але може таке бути, що є якась, знаєте, настільки спресована тема, яка фонить давно, що мені не можна, мені не можна, да, як, як програма. І, можливо, вона у вас буде одна, але на цілий місяць. Мені можна, ну, і хтось скаже собі, казати Ні там чи мені можна помилятися чи мені можна втомитися чи мені можна Ну от що, що вам що вам прийде як головний да, такий фон на цілий місяць звичайно знаєте тільки ви чи ви можете це в моменті відчути Ну от наприклад зараз ви від мене Чуєте цю рекомендацію? Що, що вам внутрішнє народжує, із вас народжує, як цей заклик, девіз? Мені можна... Що? От, ну, от напишіть для прикладу, що із вас над, як, ніби випадає. Це не випадкове таке випадання, випадіння, бо е, дійсно... Дійсно, у кожного, у кожного з нас є якась така підсвідома тема, яка, ну, ніби, знаєте, як, як прикрита фразою «це не можна» чи «поки що не можна», чи ми собі просто ну, дійсно нав'язали десь в якійсь мірі певні заборони, чи бо, бо тому не можна. Тож зайдіть, зайдіть в... В себе подивіться ну от, дякую Наталка Позенко пише мені можна бути успішною чудово все береш це як фон на на рік трав на місяць травень так і при цьому ще додавайте як на цю як як на знаєте як на браслет от як на браслет додавайте бісеринки свої крупинки такі нанизуйте туди на оцю ось да на цю вісь мені можна бути успішною донезуйте туди щодня що мені можна прокинулася завтра і що каже тобі твоє твоє внутрішнє про мені можна сьогодні в сьогоднішньому дні це не про мені можна зробити сьогодні а я маю на увазі що вібрація кожного дня може привносити в усвідомлення на цьому тілі емоцій нові, нові варіації продовження фрази. Воно, так, знаєте, як по спіралі розпаковуватись буде. Ось це тіло емоцій. Мені можна зробляти своєю творчістю. Мені можна бути фінансово незалежною. Я, я би написала фінансово, фінансово вільною незалежною залежною, незалежною приберіть не так надійніше так надійніше щоб термін був такий що ствердний фінансово вільною чи фінансово фінансово свободний російською мовою Ось, зрозуміли, на рівні ментального тіла місяць травень теж здатен показувати розпаковки наших внутрішніх конфліктів. Ментальне тіло – це тіло знань, це тіло інформації, і тут по-любому будуть стосунки все ж таки з простором знань. Тут можуть вилізати з людей внутрішні образи, які свої от такі діалоги, на, на рівні театру абсурду, звичайно, тільки внутрішнього люди здатні проживати. Ой, мене там не розуміє вчитель. Ой... До речі, можуть навіть бути конфлікти з вчителями в школі дітей. Я навіть сьогодні слухала від декого про таку розмову з вчителем дітей в класі. Так, можуть бути якісь конфлікти там з тренерами ваших дітей в кружках та в рівні хобі можуть бути конфлікти в вашому просторі проєктів якщо ви є тим хто навчає ви можете це просто спостерігати і тут яка мудра позиція П'ятірка, яка приходить в центр простору, вона приходить не щоб наказати, не щоб зробити всім погано, дати кукуські немацім ну, влаштувати, жить-боль, а щоб ще глибше копнули ми свою підсвідомість і вивільнили звідти спресовану енергію, яка є болем, нашим болем, яка є нашим, нашим ну, або тягарем, або багажем. Як вже ми відносимося до цього? І е, можна за усіма процесами спостерігати через проєкцію своєї, свого мудрого такого, дійсно внутрішнього спостерігача. Для цього, звичайно, добре було б, як я вже казала, намедитувати завчасно свою систему сенсорності, щоб вже бути готовим е, проживати такі періоди. Ну, але якщо вже так сталося, що не готувалися, то при, принаймні візьміть до уваги такі, як то кажуть, ну, швидкі інструменти, які дозволяють зм'якчити зм як... зм як... зм да, процеси. Ось. І такими інструментами я вважаю, щиро вважаю, бо я ними сама користуюсь інструменти, які ми маємо застосувати на рівні свого житла. житла. Тобто це завжди такі, такі собі, знаєте, корекційні костелі, коли не сильно, не сильно ти розбіжишся да, на них, там, марафонський забіг не вийде, але в той же час і не на місці стоїш. Ти хоча б шкутельгаєш. Таке от, дійство зі сторони виглядає, тому що людині дуже важливо в своєму житті весь час еволюційно рухатися еволюційно рухатися тому що життя це завжди рух якщо людина не приймає рішення рухатися в сторону еволюції то технократична матриця дуже швидко її поверне в сторону деградації і буде її рухати туди куди куди всіх рухають не спішав могилу та да, от Ну, я маю на увазі, що вже не, не в реалізацію поті душі, не в реалізацію призначення, що завжди е, веде нас гарантовано до безумовного щастя, а в просто технократична матриця всіх людей веде в, сан, в Санскару, тобто на нові витки інкарнації люди просто своєю неусвідомленістю потрапляють в, в ці такі, в, в, такі, знаєте, символи безкінечності. Та, от як у мене тут на, на, на персні, я його не просто так ношу, тому що присвячую всі свої практики зціленню, в тому числі і своєї країни, України і всієї своєї великої родини як і берегиня країни тому, щоб ми швидше вийшли із усіх, усіх карм, які о, нас спонукають ходити як сліпих телят по одному і тому самому уроку, який ми знову і знову здаємо і з ним не справляємось. Тож беріть і ви це до уваги. Що ми робимо, що ми можемо зробити 5.05, робити цю корекцію в просторі свого житла? Ми можемо в центральний сектор свого житла поставити захисну, захисний такий ну, предмет, можна так це назвати, в певній мірі це алхімія, це алхімія, тобто це... Знання, які не є космічним началом, але вони мають під собою в своєму підґрунті зв'язок з сакральною геометрією. І я в тому самому телеграм-каналі, про який вже казала, в каналі Імарія Анд Піпл, викладу вам такий детальний опис цієї процедури, бо зараз я її просто назву, що в центральний сектор кожного дому варто поставити банку, літрову, банку з водою і повністю її наповнити такою кам'яною сіллю, кам'яною сіллю, яка здатна попрацювати на вас, на вашу безпеку, на вашу на вашу ну, дійсно мабуть найголовніше в даному випадку буде сказати осознаність да? ну, попрацювати на вас з метою такого не пінділля знаєте підза це підбираю слово вигляді вигляді зовнішніх процесів які би підштовхнули вас усвідомити конкретику внутрішніх конфліктів а завдяки коректору цей, цей об'єкт, цей предмет вода і сіль, там ще у вас будуть монетки фігурувати, ви, ну, ви все почитаєте в е телеграм-каналі, я там поясню логіку самого цього ритуала, чому саме так, щоб ваше его не сліпо вірило, да? бо, бо хтось сказав, е бо тут Завіруха говорила в, в інстаграмі, а розуміло сенс, чому чому це працює і як це працює і тоді коли цей коректор стоїть в просторі житла, так ну уявіть собі що це от така собі проекція та в вашому просторі тіла теж і структури всієї багатовимірної структури з'явилася ніч та вигляді внутрішнього захисту внутрішнього такого отражателя так, що може наводити фокус уваги і ви зможете більш чіткіше відчувати, менше боятися йти в свою внутрішню правду. Ви відчуєте захищеність. Ось, все, шукала слово. Захищеність. От. Що найбільше це може дати, це захищеність і відчуття того, що все йде е... В унісон, в резонанс з вашим планом планом еволюції. Навіть якщо щось боліт, болітиме, болітиме на рівні подій, то все одно ця захищеність не буде вас покидати. Ось, ви просто будете розуміти, що сила є, і я з усім справлюсь. Ось така рекомендація. Коректор. Вода, сіль, монети, яка саме процедурність, ще раз повторюю, почитаєте деталі в телеграм-каналі. Важливо іще в контексті місяця травня. Вже розповіла вам про, про емоційне тіло і ту неймовірну, неймовірну можливість, яку ми здатні з вами самі собі створити через емоційне проживання кредо місяця, мені можна. Якщо ви починаєте бути тим, хто доносить цю інформацію до інших, тобто, от як я, наприклад, зараз до вас, так? Чи Можна ще по-іншому сказати. Якщо ви берете на себе зобов'язання, відповідальність, допомогти іншим усвідомити, а що мені можна, тобто ніби як ніби як е таки, таки, таку естафету передаєте не тільки про себе про себе піклуєтесь на рівні мені можна але і проявляєте увагу по відношенню до своїх е до свого оточення тобто якщо жінка наприклад зранку встала чи от ми беремо Наталію Позенко вона сказала що хоче бути мені можна бути успішною але при цьому щодня якимось чином проявляється по відношенню до своїх дітей як та яка блокує їхні якісь мені можна то звичайно що це буде знаєте як стой там іди сюди для для простору тож я на цьому прикладі спонукаю вас до того щоб ви в тому числі відмовились бути тими хто блокує Центр насолоди інших людей. Якщо ви хоча б відмовитесь від блокування центрів насолоди інших людей, це вже праця. А якщо ви ще й взяли на себе відповідальність за, за розблокування, так, тобто за розширення, за сяння, за цвітіння, за розпаковку, за масштабування центрів насолоди інших людей, яким ви даєте можливість робити те, те ж саме, що і собі дозволили. Ну, тобто я маю на увазі не, не лінійно, я вирішила собі дозволити, що мені можна бути успішною, то я буду дозволяти кожному тепер бути успішним. Але може він не цього хоче, але може в його списку мені можна, фігурує абсолютно якесь ну, інше продовження в цих трьох крапках. Тож, Спостерігайте за собою і я вас запевняю, що іспити будуть най, найсильніші саме на цю тему. Бо ну, вже як ми зайшли в, в такий діалог і поле розкрилося, ну, можна сказати так, от з цієї миті началося. Да? Ми, ми цю заявку зробили в простір, рішення прийняли і пішло, і понеслось. Зараз іще в просторі у нас продовжуються такі планетарні процеси, які пов'язані з астрономічними явищами. Це і ретроградність Меркурія, який створює нам трішки такі ступори в, в логічних, логічних справах, в усіх справах, які стосуються логіки. Але я вам хочу сказати, що це все дійсно ну, резонує з усім, що я озвучила до, до цієї миті і коридор затемнень, ми сюди можемо втулити, так, в ці діалоги, але в той же час, якщо ми всі свої ситуації перекладатимемо на ці астрономічні явища, це, це теж дитячість, тобто ми маємо бути мудрими і на цьому рівні, враховувати, враховувати макрокосмічні процеси, але пам'ятати, про те що ми, ми всесвіт ми є всесвіт і наш мікрокосм формує макрокосм тобто наш наш внутрішній стан він створює нам зовнішні умови в яких ми опиняємось і тоді звичайно трішечки змінюється сприйняття реальності дуже великій кількості людей давним-давно пора зрозуміти що Доречно, якщо ви до цього давно йдете, то саме в травні ви можете вийти із дійсно статусу вічного учня і нарешті, і нарешті сказати собі, мені можна сказати навчанню досить, тому що о, з багатьом дійсно вже досить і пора перейти із статусу шукача, навча... того, хто навчається, збирача, шукача, із... із знаку питання перейти вже в знаки оклику. І почати застосовувати на практиці всі знання. І не тільки застосовувати, але і передавати. Тобто я тим з вас, хто давно збирався, Якийсь прописати свій авторський продукт, показати його світу, замахнутися на запаковку ну, якоїсь своєї послуги чи, чи програми. От, зробіть це саме в травні. От, якщо ви про це думаєте, або у вас, от, ну, можливо, зараз якесь відчуття народиться, чи ви були вже в початковій формі діалогу про такі речі, то саме в травні дуже велика кількість підтримки такої проєктної діяльності буде, тому що це, це місяць, ну дійсно, як, як ми кажемо, або-або, або ти будеш це вважати кармічним наказанням, що? оп'ять, що оп'ять, або це буде як... Знаєте, серфер на березі океану сидить і чекає у тієї потужної хвилі, яка виникає е, тільки в непогоду. Воно ну, хвилі потужної, щоб піднятися на, е, і накататися е, в штиль, в сонячну погоду. Тож то, точно те саме і, можна сказати, з життям. Е, е, треба вміти просто... Ловити ці потоки і рухатися в резонансі з часом і простором, не жаліючись ні на що. Ось, ось таке, таке у мене до вас ще От, пропозиція, прохання. Доєднуйтесь, доєднуйтесь, бо зі свого боку, наприклад, саме в травні я буду проводити ретрит. Дуже потужний ретрит з таким програмним наповненням якого ще не було і для мене це неймовірна неймовірна така і, честь, і в певній ступені трепетність тому що певні алгоритми, які я проводила три роки для жінок я от їх буду в певній мірі вже архівувати і надалі вже в тренерському в тренерському курсі матиму честь передавати ці напрацювання для своїх учениць, які, я впевнена, в цьому стануть менторками, цілителями і провідницями для великої кількості жінок з різних країн світу. Ну, тобто я буду переходити формат, ну, скажімо так, ретритів для майстринь, які, яких я навчаю вести ретрити. Це, це я про свої майбутні плани. Тож на, на цей ретрит запрошую щиро від цього серця усіх кому хочеться побути зараз ще в якості просто скажімо так питливої душі сестри дійсно жінки яка шукала крила чи вже знайшла крила але хоче підсилення прискорення, масштабування свого потенціалу тому що це буде дуже дуже потужна робота на рівні зв'язку з ресурсами ретрит я жінка Алхімія живого життя перемагає. Тож, в певній мірі, для мене це така перемога, незважаючи ні на ковіди, ні на війну, ні на які заборони на рівні галюнів подій цього часу. Все відбулося, все сталося. Неможливе-можливо. І от він такий апогей, не боюсь цього слова, королівський. Дуже цікаві співпадіння, дуже цікаві. У мене ретрит запланований значно раніше був. І це дати з 14 по 19 травня. І я зовсім нещодавно ну, десь трошки більше тижня тому, ні, менше навіть тижня тому отримала повідомлення 21-го, да, 21-го, да, вже більше тижня. 21 квітня повідомлення про присвоєння суспільно, Суспільної нагороди Міжнародного ордена Святої Софії. І цей орден будуть вручати усім номінанткам, усім лауреаткам саме 19 травня в Святій Софії в Києві. А я в цей день буду вести ретрит. І от, організаторам про це повідомляла та сама посміхалася то вони мені так побажали удачі і усім жінкам звичайно теж благословень, які будуть цей цей день завершати бо то буде день завершення день тріумфу день релізу день такої ну, дійсно глибинної рефлексії відверто кажучи навіть подумувала про те чи не делегувати когось то буде в цей день із моїх близьких рідних чи учениць на прийняття нагороди саме в Софії, чи вже повернуся до Києва та приїду і своїми руками заберу її. Тим не менше, ось такі, знаєте, діалоги. Діалоги з простором життя зараз нами усіма будуть відбуватися. Я вам зараз не просто так привела свій особистий приклад, для того, щоб показати, наскільки не страшно жити. Які би там часи не наставали, які би енергії не прилітали, які, які, які би події не відбувалися. Якщо ви, незважаючи на обставини, в кожній миті реалізовуєте місію своєї душі, ви завжди будете в резонансі, ви завжди будете в ресурсі, ви завжди будете спокійні, ви завжди будете зосереджені ви завжди будете потрібні ви завжди будете знати де що взяти ви завжди будете бачити кому що дати ви, ви ви просто будьте будьте будьте у себе будьте в, в контакті з собою це те що молю прошу кожен кожен божий день і, і, і по суті навчаю цьому як це воно таке бути як це так тож е не треба нічого боятися, треба просто знати, знати трішки знання і не класти їх в довгий ящик, а проживати їх з такою хайповою експериментальністю, з відкритістю внутрішньої дитини своєї до, до ну, дійсно спроб, до помилок, до, до експериментів. Вам цього дуже бажаю. А, може, ретрит на тиждень <смі> ні, любенька, не, ретрит не перенесеться, бо, як то кажуть, це заброньовано. І ці дати, я їх, сама не, я їх не вибираю від голови, коли робити ретрит. Я дійсно, дійсно ну, отримую цю інформацію, коли куди кого вести, і з якою метою. Тому тут мої сумнівів немає. Все як треба, все як положено. Все буде так, як як замислено, задумано. Так, на ретриті буде і похід в дуже потужне місце родових благословень, ініціацій. Ну, коротше, про ретрит – це окрема тема. Сьогодні ніби не, не заявляли про нього говорити, але в якості прикладу, дійсно, я вважаю, що це гарний, гарна аналогія, щоб, щоб усвідомити, так, як, як можна по-різному розкриватися реальність і як би там не було, як би там не було, що би не відбувалося. Досить е цікавий в тому часі цей місяць травень е з точки зору переміщень. От тут буду казати, будьте, будь ласка, обережними, будьте дуже уважними, особливо ті, хто буде рухатися в сторону північного е північного заходу або з, з північного заходу або на, пів, на північний захід. Оцей напрямок, північний захід, від точки, де ви є. Тобто ви, ви маєте, ну, ніби, знаєте, на карті так, дивитися від точки А до точки Б. Якщо вам м, наразі в травні місяці, починаючи з 6.05 по 6.06, є потреба рухатися кудись переконайтеся що це не північний захід ну, обличчям до нього чи спиною від нього ось дуже небезпечний напрямок і якщо це так ну і ви вимушені там долати якісь відстані то будь ласка робіться робіть це дуже обережно беріть з собою захисників Просіть вас вкривати ангелів, не полініться, не треба бути настільки, як то кажуть, наївними і горделивими, щоб не звертатися до захисників небесних, небесних да? до, до своїх оберегів, до своїх світочів, до своїх хранителів-кураторів, тому що насправді вони не проявляються, якщо ми до них не не звертаємося, якщо ми не повернуті до них обличчям, до цих сил, до цих сил, тому що це одне із наших тіл, це десяте тіло людини, ангельське тіло. І легіони із десятого тіла. Воно у кожної людини є, але комусь це здається казочкою, комусь це здається якоюсь такою там езотерикою наївних, комусь це ще, ще чимось там здається і буває таке що людина просто настільки ем, уплотняється в своїй егоїстичній структурі в своєму просто забігу довкола раціональних задач що просто забуває про це Тож я вам хочу сьогодні про, про це нагадати тому що травень місяць це в тому числі місяць в якому ми здатні проживати глибокі релізи, вивільнення, так, глибокі вивільнення не тільки своїх якихось тяжких, тяжких станів, так, заходити в підсвідомість на дно, копати ще глибше, опинятися на, на дні ще і, і не боятися ще далі йти, але і це місяць висоти, висоти, тобто глибоких, високих, верніше, діалогів з тонкими планами. Ось, тож, ну, я думаю, що ви побачите це, як, як багато майстрів світу чомусь не випадково саме на травень поставили там то ретрити, то якісь семінари, то якісь програми, старти. Ну, тому що дійсно такі пікові. Пікові періоди люди, які мають сенсорність, чутливість і, і гіперчутливість, вони розуміють, що це ота сама хвиля для серфера, яку на рівні можливості треба використовувати, бо то є сила. Бо то є сила. Ось. А, можливо, у вас є якісь питання з приводу того, що вже озвучила, чи хотілося б щось деталізувати? якісь елементи моїх фраз чи порад. Задавайте. Я зараз маю можливість ще бачити чат. Він якось не сховався цього разу від мене на екрані. То зможу, зможу відповісти. А в цілому, що іще хочу розповісти з позиції послань, послань сили. Так? Бо як я вже вам казала про це, знаходжусь в діалозі ченелінговому постійно і циклами, циклами відбуваються такі певні, знаєте, то розпаковки, то настанови, то спонукання до, до дії, то, коротше кажучи, різні бувають теми, я вам зараз хочу розповісти, про, та, про ту тему, яка фонить в цьому, в цьому циклі. Так от, саме з цього місяця, з травня, на Землю починають заходити на орбіту планети Земля заходити нові діти, які народяться в 2024 році. І це діти дракони, це діти... Це діти з дуже високих вимірів, вчительських вимірів, вчительських. Дійсно, це найвищі виміри, які може втрапити, по суті, душа людини, вийшовши із санскари саме земного, земного планетарного рівня. Перш ніж рухатися далі, бо у душі є безліч ступаної ієрархії і душа подорожує по, по мультивсесвітах, безкінечність, вічність. А простір вчительський – це один із таких рівнів, які ми, ми їх ну, називаємо там, рівнями вознесенних, рівнями Месії, рівнями Святих. І от в травні місяці на орбіту Землі починають заходити саме ці діти. І в мене була от велика часть комунікації з, з цим фактом. Як, ну, як мінімум мені показали цей діалог через комунікацію з однією із цих душ. І я навіть про це писала. Я писала про це публікації, що о, певна душа була ну, ніби як піковою та яка переважує уже об'єм світла на землі і це свідчить про те що о, все морок, мороку не не перемогти світло світло перемагає світло переважає уже та, от ну, так можна сказати на чаші вагів і Діти, драк... Драк... дракончики, так, які зайдуть на землю, вони практи... всі, всі, не якісь особливі, не в особливих сім'ях народжені, а абсолютно всі драконята, всі, які народяться з 5.02.2024 року, це душі вчителів з високих-високих рівнів свідомості і звичайно що цього явища на землі чекають дуже давно цього явища знаєте як ото там прихід месії чекали дуже-дуже ну, давно маю таку велику честь для вас це озвучувати тому що насправді ми з вами зустрічали, вже знаємо про це, так? про ті історичні часи, коли земляни зустрічали нову свідомість в вигляді людини, персони, персоналії, яка далі розпорушувала себе через своє серце, через своїх учнів, через апостолів, через інформацію, через знання, по всій землі і до нас ті знання теж з вами мали можливість дійти і ми їх носії і ми їх транслятори, і ми їх провідники а в цей раз е, на вас відомість народжується не через одну особу а через безліч осіб тобто це це тисячі тисячі дітей які у 2024 році привнесуть своїм, своєю появою на Землі прихід колективної нової свідомості. І 2024 рік і стане тим роком, який, по суті, започаткує завдяки і цьому факту, в тому числі, новий новий віток розвитку цивілізації новий новий ну, дійсно новий цикл ось так дійсно новий цикл реальності і я розумію що в цьому моменті весна 2024 року дійсно будуть настільки фундаментальні зміни і політичні і економічні і такі географічні і і фінансові і всі і освітні і безпекові ну тобто такі державницькі зміни глобального гатунку що ну вони невідворотні і вони вони в, в даному аспекті вони еволюційні, тобто їх, на них потрібно реагувати радістю, на них потрібно реагувати на всі ці зміни ну, святкування, так, такою маніфестацією е, прийняття того факту, що все рухається по плану виш, вишнього, вищого аспекту. Це Для мене, наприклад, це дуже, дуже радісна новина, тому що насправді 2023, 2024 рік міг бути і роком ну, такої, знаєте, як катастрофи. Не, не справляючись, якби так сталося, що ми не справлялися масово, з. нам дуже активно допомагала сама планета і вона продовжує ще це робити. Просіючи Просіючи душі людей Крізь дуже тонке сито Тобто зараз продовжують гинути ще люди І активно, і масово І в тому числі одна із причин Це ось це просіювання Як би нам не боляче було дивитися на, на ці події очима людини Але нам дуже важливо Не захоплюватися Цим досвідом тільки людським Тому що насправді ми світло ми світло, ми чисте світло. Ми дух, чистий дух. І ми маємо навчитися через свою відкриту душу, живу душу, народжену душу, яка має має тіло храм, тіло храм. Ми маємо навчитися проживати себе дух, не не страждати від, від залежностей рівня матеріалізму. Тому що якщо є якісь іще у вас внутрішні печалі, які вас спонукають сумувати з цього приводу, то будьте ласкаві до того періоду, пропрацюйте ці, ці печалі. Пропрацюйте печаль на тему того, що колись і, і, і ви, і я, і наші... Батьки і наші діти розстануться на рівні, розлучаться на рівні людина- людина, але ми ніколи з вами не, не розставалися і не і не, не, не роз'єднаємося на рівні душі єдиної, тому що ми дійсно сила єдина. Ми ніколи не, не будемо поділені на частинки як енергія любові, і нам, нам потрібно це. Не просто казати, навчитися, не просто це казати, не просто про це думати і так, а ну так-да-да, да, да, ну, ну так, це ж це ж реальність, ну, так, це факт. А впустити в себе цю, це припущення, да, впустити в себе цю інформацію і прожити її, емоційно її прожити, прийняти її чуттєво, і подивитися, а що в моменті цього прийняття як факту підіймається, чи захльбуюся я там цим, цим фактом, чи він, чи він спокійно приймається. Бо ну, на, на деяких нападають або глибокі емоційні якісь такі страждальні стани, або. Знаєте, ну той філо... філософ Унилиш, який ну, раз так, життя тлен, ми всі смертні, то для чого старатися, все, вже нічого не хочу, апатія, депресія. <гум> Ні. І, і те крайність, і те крайність, забажавши пізнати безумовне щастя жити хочеться ну мінімум 200 років точно як тільки відбувається контактування з, з виміром себе душі прокидання пробудження і таке вивільнення із несвободи із темниці ума із ну знаєте такої із ілюзорного кіно то вмикається творець і Перестає бути страшно, перестає бути страшно щось не встигнути, перестає, перестаєш бути взагалі керований страхом, от, от і все. І починаєш бути керований творчістю, хочеш зробити, не намагаєшся там, досягнути, а просто любиш творити. Не намагаєшся все встигнути, а з легкістю проявляєшся. Ось, я вам щиро цього бажаю так читаю трішки. біймала дерева розмовляла відчувала радість дячність. супер чудово ну для тих хто в контексті в контакті з собою з практикою з простором з простором реальності, звичайно, що ну, мої слова я так підозрюю, лягають, як-то кажуть, як масло на хліб, і в якійсь мірі підкреслюють, навіть підсилюють і внутрішні відчуття, і якісь от, особисті висновки, додають, додають енергії, і підстегують рухатися далі. Ну, якщо для вас мої слова є просто якимось ш... чи чи монологом незрозумілим по своїй суті. Ви знаєте, іноді, іноді доречно і цінно просто бути в тому потоці слів, як під дощем весняним, просто побути. І якесь зерно та отримує це змочення в свідомості. І ну, пройде, може, день, два, три, нехай тиждень, нехай місяць, нехай ну, декілька місяців, але щось там проросте. Тож не думайте, що там, ви гірше когось, хтось розуміє, а вам не доходить. Не знецінюйте себе, не порівнюйте ні з ким. Мені можна не зрозуміти нічого, наприклад, навіть так зараз скажу. І ви знаєте, от зараз буквально, поки говорила, вам розповідала, прийшло, прийшло в мене таке бажання... Всякого того, що я вже озвучила і інформацію про ретрит, тут наговорила вам і про, і про свої, свої нагороди соціальні, про Орден Святої Софії. Дуже красивий, до речі, Орден, такий прямо, дуже схожий на, на ту енергетичну практику, яку я на ініціаціях передаю для жінок-берегинь. Це просто щось унікальне. Тобто, думаю, ну як могли орден зробити такої самої форми, як. вони ж не знають, яку я ініціацію роблю для Берегин. Ну і в цілому орден отримують багато жінок, соціальних лідерів. І саме такий дуже цікавий збіг. Але от зараз в мене виникло, як то кажуть, бажання, ідея. Бо мені теж можна. Бо мені можна. Я хочу для тієї з вас, хто сьогодні слухав мене, і, можливо, знаєте, от саме з, з списку тих, хто чимось тягнеться, але не все розуміє, у кого є якийсь сердечний резонанс, але, ну, можливо, ви десь і не до кінця відчуваєте, мабуть, в якійсь мірі себе достойними того, щоб щоб доторкатися до, до практики, до знань, до глибини. От, дівчата, для всіх із вас, хто сумнівався, але хотів, будь ласка, почуйте. Хочу подарувати комусь дуже великий об'єм шансу потрапити на ретрит, який буде в травні. Хтось одна із вас матиме таку, таку можливість оплативши тільки проживання я хочу комусь із вас подарувати подарувати от із простору своєї радості мені Україна соціум моєї родини великої наці, нації дарує таку таку високу нагороду а я комусь із вас хочу подарувати шанс змінити своє життя і у вас буде вартість у когось однієї тільки оплата проживання тільки оплата проживання тієї такої базової базової базового рівня плінтус який йде на рівні витрат без оплати моєї програми і якщо вам це зараз западає до душі якщо вам це зараз в резонансі знайдіть, будь ласка, час і обов'язково відреагуйте на мою сьогоднішню репліку по цьому приводу. Саме в тому самому чаті, телеграм-каналі я там пропишу, пропишу спосіб, спосіб, ви не поспішайте туди бігти, щоб сказати «Я, я, я, я, я. Я там через публікацію пропишу це алгоритм, як, як, як знайдеться та одна. Обов'язково ми це реалізуємо командно. Ми 5, 5 травня закриваємо набір в ретритну програму. 5.05. Ось 3.05 повідомимо, хто ж буде та одна. Тому, будь ласка, за сьогодні-завтра... Відреагуйте там в телеграм-каналі на, на той запит і доблесний рандом допоможе нам зрозуміти, кому ж там пощастить. Побачимо. Ну от мені можна. Мені теж можна. І от я так хочу, проявлюся як глобальна щедрість. З Богом. Ну що ж, що вам хочу ще До, додати, доказати, договорити, побажати. Будьте, будьте в щасті, будьте в балансі, будьте в гармонії. Знайдіть те, що вас окриляє в цьому житті і ні на що не, з, не зважайте. Зараз неймовірні часи, неймовірні часи коли не просто мені можна, а коли все можливо. Дійсно, все можливо. Як би там не було, як би не засмучувалися наші очі, серця, наші голови від о, кількості задач, від бездячих проблем, від о, сумних новин, від нових викликів. Але насправді за всіма цими подіями... Дійсно прихована те, про що ми так багато разів Бога просили, чи про що ми мріяли, чи про що ми, до чого ми прагнули. Іноді просто сценарії реалізації наших, наших задумів, вони, як я іноді кажу, рагульним чином реалізовуються, бо не до кінця ми раніше усвідомлювали, що деталі – це важливо, що деталі – це важливо. Важливо все, абсолютно все. І травень місяць він, він, він це докаже, він це нам доведе. Він нас так проекзаменує, щоб ми вже зовсім не сумнівалися в цьому факті. Тож, про діток-драконят. Якщо у вас є такий... Є такий запит до простору так що ви готуєтеся до материнства чи можливо ви відчували що ну, здатні подарувати цьому цьому світу людей нову людину і і ви відкриті для такої висоти щоб зустрітися з душею нової вчителів нової свідомості запрошуйте, запрошуйте в свою сім'ю прийти, прийти новій дитині. Звичайно, це така велика честь неймовірна. Ну, знаєте, я не просто так ці слова зараз кажу, тому що дуже часто люди в тих зонах, де не нашого ума діло, зображають відповідальність, знаєте, імітують її там, контроль, відповідальність. А в тих зонах, де дійсно її потрібно нести, усвідомлювати і на себе брати, вже і силеньки немає, енергії не вистачає. А за таку от функцію місію на землі, як щасливе материнство, як продовження роду, як свідоме батьківство, звичайно, несе пробуджена жінка. Так. Тож, якщо ви пробуджена жінка і... Ви це усвідомлюєте, і у вас є партнер, і у вас є партнер. У вас є партнер, який ну, дійсно гарантовано в резонансі з вашим серцем. То зробіть таку заявку до простору і подивіться, що буде. І подивіться, що з того буде. Всім бажаю удачі, гарного вечора, благословенних вам снів. Гарних днів. Зараз ще маю собі трішки залишити часу, щоб прописати те, все, що обіцяла в телеграм-каналі сьогодні. Дуже дякую своїй технічній команді за... і за супровід, за працю, за служіння. Хочете стати частиною цієї чарівної команди? Приходьте вчитись. Скоро стартує програма «Крила». Нова програма «Крила». В серпні 2023 року. Тож, буду рада вас бачити в майстерні, Марія. Ну, а на сьогодні, думаю, що буде вже достатньо. Викупалися ми в сяйві сер... сердець один одного. Гарних вам, гарних вам життів. Дякую і вам. Дякую. До побачення. Якщо ви бачили цінність, в цьому ефірі бачили якусь дійсно ресурсність, діліться ним, запрошуйте, підписуйтесь, не покидайте наші комунікаційні канали, ми дуже старанно підбираємо так, і дні, і теми для комунікації з вами, хоч не також і багато у нас часу, бо постійно знаходимося в просторі навчання і практики, але Тим не менше, раз в місяць можна. Тож до зустрічі, побачим.